Серце завмерло, чекаєм чудес І з великоднем Христос воскрес Писанки в кошику, свічка і паска Хай на усіх зійде Божа ласка з серцем відкритим свічу запалю За українців всіх Бога молю Дай усім нам Боже прощення Миру, здоров'я, благословення Щастя і добробуту кожній родині Мирне дитинство кожній дитині Захисників на нулі захисти за гріхи наші помилуй прости.